Ia uite, de o mână, de o stă cu, cu mâna acolo și se uite. Ați reparat casa, e bine tot? Sigur? Bine, Bine-o Ia uite ce-i aici. Mișto. O Cu Găguță. Și cine mai e aici? Băiatul cu gheața, băiatul cu gheața. Vrea să... Băi adu' mohă, ciocă! Dar de ce v-aș gura aia? mereu mă tins buzile mele, clipuri de eu. Uite, Ești negru rău de tot. Păi, filtră să mă face, normal, zi român.